Sebastian Ghic, atacuri în Rafal la adresa lui Covesi, ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în dosarele lui Adrian Sorbu, subliniere Iliviu Dragnea Video. Sebastian Ghic, subliniere I continuă războiul total, de la distanc, cu subliniere Efa Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Laura Codruca Covesi. Acesta a vorbit despre sechestrele pe care le-a avut pe avere, dar a subliniere-i comparat-o pe covesii cu o prox comunist. O a spunea ce a pus 10 subliniere a sechestru. Mie nu mi i-au pus sechestru nelimitat, singurul om din lume subliniere-i 20 de milioane cauciune sunt top 3 în lume Covesi ne minte pe toți Bate producția Coana Covesi cu prejudiciile ei Ei supraevaluează prejudiciile Noi, dacă vindeam tot ploie sub linie rătiul, nu aveam bani de prejudicii. Ei se dau mari la bilanț cu aceste prejudicii. Dacă gestiesc o factură falsă, omit, se chestrează un milion. Minte cu respir covesim. Folosind cuvinte serioase, a tunat Ghic într-un nou episod al interviului video acordat lui Ion Ia Iasta nu e tot. Ghic a vorbit sub despre dosarele lui Adrian Sorbu sublinierea Liviu Dragnea. La Adrian Sorbu controlele sublinierei liniere au pornit târziu. Cei de la antifraud deveniseră o instituție la concurent cu DNA. Invidia lui Covesi au dus la un dosar fals la sublinierea liniere antifraud. Dragnea se trezea cu ofițeri mai blanzi sau cu procurori sub linierei ofițeri mai agresivi, a mai dezvăluit.